اچھا میں کو ہو کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیا نا اللہ مل کے بولو نو بھی اپنے صحاب نا اللہ جوڑا سارے بولو اہل بیت نلے رسول بھی اچھا سارے ملک پاکستان اندر کے ظلم پتا کی ہوں توجہ رکھنا میں گل پھر رپیٹ کر لگا دیکھو بھائی دلائل دی دنیا محبت نہ گل کر ہر کسی کو حق ہے اہل تشو میری بات تے غور کرنا دیوبند حضرات میری بات تے غور کرنا بریلوی حضرات میری بات تے غور کرنا اہل الحدیث میری دعوت تے غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت بھی اللہ نہ جوڑیا اشا بے نو بھی اللہ نہ ہے۔ لیکن سڈے پاکستان اندر جنہ شرک ہو رہا ہے نہ باللہ اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھتڑی دے تھلے بہ کے ہو رہے ہیں جنا شرک ہو رہا آلے رسول کا نام لے کے ہو رہا ہے جنا شرک ہو رہا اہل بیت کا نام لے کے ہو رہا ہے جنا شرک ہو رہا حضرت حسین کا نام لے کے ہو رہا ہے دسو سیدنا حسین شرک کی تلک ہے سید نہ حسین ماتم نہ کی تلک ہے سید حسین کا زنجیر زنی کی تلک ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نہ بازار جلوسا کی تلک ہے جتنی بے پردگی بے حیائی ہو رہی ہے دربار مزارا سید دا فاطمہ زہرا نام ہے کے بے پردگی بے خیرتی بےحیائی کا سجدہ فاطمہ نہ کی تعلق ہے انہیں سارا نبی پاک نے اللہ جوڑے ہے لو میں چند مثالا پیش کرنی نظر ات وجو میرے بال الاحلال میر نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محترم پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البيت ویطهرکم تطہیر ا اللہ کر دے اللہ جوڑ بنو ہاشم اللہ دوریا ہے سنو یہ لوگ نبی للاد اسلام نے کیوی اللہ دور ہے حضرت ابا آسر اللہ نبیلا سلاد اسلام دے آکے کے کلنی شیئنس اللہ میرے بتیجے کوئی شہ دے میں اپنے اللہ کو سوال کریا کردر وظیفہ دعا سکھ نبی السلام کو نے اللہ کے نبی میم کوئی مصنوع دعا سکھا دس آلوح اللہ میں اللہ پاک کو سوال کریا کرا نبی پاک شاہ نے یہ نہیں فرمایا میرے چاچا رب لوڑ میں کو منگن کی لڑ گئی ہے مختاری کل سے میں شاہتے میں حاجت رواتے میں اللہ کوڑو سوال کرن دی کی لوڑے فرمایا میرے بتیجے کوئی شہست خواہ دے میں رب کوڑو منگیا کرا کہ میرے ہوتوارڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے چاچا اللہ باگ دے کوڑو آفی سوال کریا کر اللہ پاک دے افیت دوال کریا کر اللہ پاک کو افیت منگیا کر کیا کر اللہ ہوماسو کل آفیا تف دنیا بل آخرا اللہ ہوماسو کل سارے یاد کر لو اللہ ہوما انس آلو کل آفی دنیا بل آخرا یا کیا کر اللہ ہما این اصالو کل افوا بل آفی دنیا بل آخرا ہے میرے اللہ میں تیرے کولو دنیا تھی افیعت دسال کرنا اے میرے اللہ میں اخرت والے دن بھی تیر کو عافیت سوال کرنا او میرے ویر جیڑا بندا انداز شیخ صاحب میں اڑے لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھ سکدا حضرت جی میں لمیاں چوڑیاں دعاواں نہیں پڑھ سکدا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں نفل دے سجدیاں دے اندر سنتاں دے سجدیاں دے اندر آخری تشہد اندر سلام پھیرن تو پہلے رو رو کے پڑھیا کر اللہم انی اسئلوکل عافیت فی الدنیا والآخرہ اے میرے اللہ مینو دنیا تھی افیعت کا تا فرمائی من آئے بھی اللہ مینو دنیا دی محتاجی تو بچائی دنیا دی مزدوری تو بچائی مینو تیاں دے دکھ تو بچائی میرے کرزے دے دکھ تو بچائی میرے بیماری دے دکھ تو بچائی مینو اللہ ایکسیڈینٹ تو بچائی اینا لفظ بول کے تو تاری آفتوں تو پناہ منگ لیے سارے خزانے کا سوال کر لیا رو رو کے پڑھیا کر اللہ ہوم امی اص آلو کل آف ہی دنیا وال آ فرمایا کیا کر اللہ میں دنیا دیا کرتے کو فی ادا سوال کرنا نبی چاچا نبی باغ آیا مل کے بولو سارے بولو اونچی بولو نبی باگ نے کتنا جوڑیا نبی پاک نے مل کے بولو کسی قبر نہ جوڑا چھلے کڑے دھاگے نہ جوڑا حضرت عباس دا بیٹا حضرت عبداللہ بن بن نبی پاگ دا چاچے دا پوت برا نبی پاک دے پیچھے سواری سے بیٹھے نے آپ نے فرمایا بھائی آل تا فس او میرے بیٹے عبداللہ می سوال کرنے اللہ جدو بھی سوال کرنا اللہ کولو سوال کرنا پتر جدو بھی مدد منگنی ہے کلے اللہ کولو منگنی ہے ربھی وسلم نے حضرت عبد اللہ بین اباس نے جوڑا اللہ دیا یار گل سنو تک نہلی مدد کا نعرہ کیوں نہیں لگا میں کھلیاں کھلیاں گلیں تا کرنا 500 اتنے پانچ سو بندہ بیٹھا ہے نا ان شاء اللہ یو سے پانچ ہزار بندہ سنے گا تو تحمل دال سنے میرا بریروی برا بھی سنے شیعہ بھی سنے تیو بندی بھی سنے جنہیں جنہیں کلمہ پڑھیا میری دعوت سے غور کرے یار سانوں پوچھو نہ علی مدد کے نعرے کیوں نہیں لا سان پوچھو نہ یا کے نعرے کیوں نہیں لے سانوں پوچھو نہ یار سن اللہ مدد کے نعرے کیوں نہیں لے بھائی سانو نبی پاک نے ڈکیا اللہ نہ جوڑی مل کے بولو سانو نبی پاک نے حضرت عبداللہ اللہ بن عباس دے نبی پاک نے موڈیا تی ہاتھ رکھ کے گل نہیں کہ نبی پاک نے ہر مسلمان دے موڈے تی ہاتھ رکھ کے گل کہی ہے تو بھی سوال کرنا کلے رب کولو سوال کرنا ہے بھی مدد منگنی کلے رب کولو منگنی ہے حضرت عباس نو جوڑے تے اللہ نا انہاں دے بیٹے نو جوڑے تے اللہ نا تاں تے اللہ پاک دا قران کہہ رہا ہے نا فرمایا انما یرید اللہ لیذھبان کو مرج ساحل لبیت و लोग पूजते बैसन खबरानों लोग पूजते बैसन खबरानों कुछ खबरानू कुछ हजरानों इना दर तरद पुजारिया नो سونا ایک در تایا دن گئی مامایا جی عظمتی جگ بچ پہ کل نبیا سلطان آیا وتے ہاؤس لے کل کم زوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دہدے جی حسن نب بھی کرے وہ سونا دکھیاں نو رب نہ آیا نہ اللہ بھائی جان گل سنو ای میں کہڑی کوئی میتھ دی گل پیا کرنا ادھر ویخیو میرے کو گل پیا کرنا یا کوئی بڑی بھری گل پیا کرنا موٹی جی گل ہے نبی پاک نے تئی سالا دور چ ایک ہی کام ہے رب کے بندیا نربار نہ نہیں جوڑیا مزار نہ نہیں جوڑیا قبرا نہ نہیں جوڑیا حجران نہیں جوڑیا بابیاں نہ نہیں جوڑیا گھوڑیاں نہ نہیں جوڑیا چلیا نا نہیں جوڑیا کڑیانا نہ نہیں جوڑیا تئی سالا دور اندر نبی پاک نے اللہ دور <تصفح> <تصفح> اچھا ایک مثال میں اور ہونا درا منہ میٹھا کرو ہے جناب محمد <سلام> <تصفح> صلی اللہ سلہ سلم دے پیارے دماغ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوڑک بندہ آیا کہن لگا حضرت جی لین دین دے معاملے چیز جی پریشان ہاں جانوں درا غور کرو پیسیا دے معاملے چریشان ہاں مینو سونا دے دیو مجھے چاندی دے دیو میم اشرفیاں دے دیو میرے نا حالات ٹھیک نہیں میں پیسوں کا لین دین کرنا ہے تے حضرت میں نا بڑا پریشان ہوں تو کچھ میم نہ اشرفیاں دے دو سونا چاندی دے دو حضرت علی کی جتی تو قربان جا میرے والی حضرت علی کو چاندی لین ہے سونا لین ہے اشرفیاں لین ہے میرا علی توڑے پڑھ کے دے سکتا سی جی۔ پر حضرت علی نے فرمایا اللہ او الن اللہ, منی ہن رسول اللہ اور میرے کو سونا منگنا ہے چاندی منگنا ہے شیخ صاحب جی میں جی. روزگار والوں بڑا پریشان نے جہے بھی کام نو ہاتھ پہنا پہن پاؤں نہ سیدھی نہیں پہنتی اج کو میری پڑھائی دس دے پیدے پہ پڑھا کر بچیا کدی تو ہاتھ میں اٹھ کے دو نفل پڑھ کے ادا گھنٹہ رو رو کے رب سامنے دعا تے مانگا میرا بیٹا جنتا پڑھنا نفل پڑھنا سنتا دے, نفلان ٹک کے دع پڑیا کر جڑی میں تینوں دسن لگا سلام پھیرن تو پہلے آخری تشخر بالخصوص فرض نفلوں دی اندر یہ فرض چیز پڑھ سکتے ہو یہ دراز چار دن دعا پڑھ کے بے اللہ پاک تین برکت کے سارے خزانے اتا کرے گا. شیدن علی فرما دے نے میں دعا نہ سکھاوا جیڑی دعا میرے اللہ کے نبی نے سکھائی ہے ٹوردا ٹوردا چالدا چالدا دیندا دیندا سمجھا دیا حضرت علی نے دعا گڑی نہیں اچھی بولو حضرت علی نے دعا گڑی سارے بولو عربی جانتے سن کہ نہیں جان سن. گرامر جانتے سن نہیں جان سن. حضرت علی نے دعا گڑ کے دتی ڈرے ڈرے بولے ترود کھٹ کے دیتا وظیفہ کھٹ کے دیتا اسیاں نیاں دین کھڑن والییاں فیکٹرییاں بند کرو سیدنا علی نال جے پیار کردے ہو تے صرف دین کھڑن والییاں فیکٹرییاں بند کرو کیوں الی <سؤال> یوم اکملت لکم دین کو م واتمتم علیکم نعمت و رضیت لکم الاسلام دین سبحان اللہ ساڈا نل کوئی نہیں پر, پر لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے جذباتی نہ ہوا کرو کالے نہ پیا کرو باہر لوگوں شاید صاحب کچھ دس والا نہیں طریقے جی نہ دلیل نہوالے نہ بھی دسو بچارے جنج بنا اپنے زیر بنا لے حضرت علی نے دعا نہیں کڑی مصنوع دعا دسی ہے لگا کوئی دکھی پریشان آوے نبی پاک دی مسنون دعا نہ جوڑنا حضرت علی دی سنت ہے حضرت علی نے فرمایا تین جی فرما ترجمہ دساگ نے ٹھنڈ پہ گئی ماح پتہ کی اللہ منو حلال نہ کافی ہو جا اللہ مینو حرام تو بچالا تی اللہ تری مربانی ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کری okay. okay.